support a mm month -hmm. ¡Así que Господин Панов, тук ще сложим специален биопас, а огромни блокове ще превърне в зимна градина. И ще докараме данъм на Средиземно море. Кашо на вас ли е? Наше. И тези фасансиора също са наши. И сега се разхождат някъде из етажите. Според точка 9 от правилника на блока е забранено. Пренасенето на електроуреди, мебели и друга по къщина на А вие сте? Дражев Домоуправител. и ваш съсед на етаж. Аз съм Евелина. Ева. Кългъм. Довиждане. Градинката се води общата част на блока. Правилника на блока забранява ли се тя в общите части? Не, просто такива неща се обсъждат и одобряват предварително. Трябваше да дойдете при мен и да ме уведомите. Тук някога имаше пек Дърлото прави много хубава сянка. Следове става прохладно. Ако се се слушаш, полякога се чува шума на морските вълни. Господин Дражев, може ли да си говорим на ти? И да ги поливаш. Нявайте за безпокойството. Звънете не работи. Той отдавна не работи. Аз да едни картини в хола и се оказа, че нямаме чук. Вие. Нали? Минахме на ти. Влез. Влез да влезе. Да за 20 дни. Чук ли каза? Да, за пирони. Ето. Мерси. Да те почерпя кафе. По това време. Я ям коняк. Може. В Крацасовици? Да, да. Внук или внучка? Прилича на момче. На вас ли е кръст? Не знам. От години не разговарям с сина си. Връща се в България много рядко. Заета. Не намери време дори да изпрати майка си. Всъщност дойде, но беше късно. Следващия път може кафе. Коя ще да го върна утре? Била е много хубава. Миша, здравей. Здрасти. Ей, не сме се виждали от... Мария. Много добре изглеждаш. <сък> е, тук няма кой да ти отвори. Калуян да си го срещал през тия три месеца. Той ми е племени, кога си дадох апартамента под найем. Идвам да видя тук какво са оставили. Ами е, нали знаеш, млади хора? Намери си работа в чужбина и така тръгна просто с един куфер. На тебе е, трябва ти за нещо? Има писмо за Евелина. Да. А... Надявам се, не са ти създавали проблеми.